Já jsem Ella a jsem DIY and Dance a vyhlašu soutěž o takovou čokoládu s lanělkami. A tady o buď to nebo klučičívák. Soutěž Spočívá v tom, že vy nakreslíte naše logo, zašlete nám ho na tajtu adresu a my vybereme, jakoby nemusíte ho, to logo přímo kreslet ale můžete ho i nějak vytvořit, třeba s a tak dál. A my vybereme to nejhezčí nebo to, co se nám nejvíc líbí za logo. Soutěž trvá od 17. dubna do 30. června. No a já se těším na vaše výrobky a ahoj!